Jájatok tudatlanságban, azok felől, kik elaludtak, hogy szívetek soha ne fájjon, aki hiszi az, hogy az Úr meghalt és feltámadott. Jézus által majd feltámadnak azok, magah az úr jön el, fő Ült, minden betört. Aki a van, ad meg, a feltámad. Többé nem gondlandó, új testetőd. Új testet az után mi, aki akkor még élünk. Együtt a felhőkön, Együtt megyünk. Hogy az Úr Jézussal, drága megváltunk a török át, Együtt legyünk. Együtt legyünk. Azután mi, akik akkor még élünk, Együtt a felhőkön elé megyünk. Akarom testvéreim, hogy járjatok tudatlanságban, azok felől, kik eladtak, hogy széletek soha ne fájjon, aki hiszi az, hogy az Úr meghalt és elváll. É nem romlandunk, újestö, új te setőt, azután még, akkor még. NAMASTE